Ну ось під'їхала ідеальна ілюстрація для вашого запитання з Іспанії. Тож в чому історія? Іспанський уряд запустив таку спеціальну рекламу Body Positive про тіла людей на пляжі. А ілюстраторка, що зробила ілюстрацію, використовувала зображення незнайомих її людей з Інстаграму. Однією з отих незнайомців виявилася британська модель, людина медійна. Мало того, що вона побачила, що її інстаграм фотографію перемалювали для ілюстрації без дозволу, а так ще й замість протезу їй там перемалювали ногу. Тож її, як пише вона сама, аж трясло від гніву. А тепер в мене зустрічне питання до вас. Так, чи можна використовувати Інстаграм як референс для ілюстрації, особливо для ілюстрації медійної, комерційної, соціальної, публічної?